So I heard about uh, Europe which has uh, everything such as uh, human rights, such as democracy and many things. But uh, when I arrived here I see just wild, nothing else. <laughs> Οπότε, και ως παιδί δεν καταλάβαινα γιατί αυτός ο ρωτσισμός. Να πέσουν αυτά τα αόρατα τείχη μεταξύ λασπούδων της κοινωνίας των πατρινών και της κοινωνία των προσπίτων. Οπότε, θεωρούμε ότι η μόνη καλή κίνηση που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει μια πορεία από το καταλυσμό προς το κέντρο της πόλης. Σαν να ήξερε ότι τώρα κάτι καινούργιο ξεκινάει. Και μας μας κάνει η φοβερή εντύπωση ότι φτάνουν ένα, ένα υποκείμενο το οποίο τουλάχιστον στο μυαλό μας το έχουμε σφοβισμένο, ότι συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, α πούμε. Αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Και από την άλλη, ε, τους κάνουμε εντύπωση και εμείς που ε, κάπω μα είχαν κατατάξει. Ε, Στου λευκού, που στην καλύτερη περίπτωση μέναν πάντα ουδέτεροι. Ήταν άνθρωποι που πηγαίνανε και με συλλογικέ διαδικασίε διεκδικούσαν κάποια πράγματα. Ήταν και με συνελεύσει, οι οποίε βλέπουμε μπροστά μα να εξελίσσονται. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν ερχόμασταν εμεί από πάνω. Εκτό του γεγονότο ότι γινόταν εκείνε οι έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπήρχε και οι ουθανάστες είχαν αρχίσει να έρχονται προς το κέντρο της πόλης, δηλαδή να βγαίνουν περισσότερο. Πραγματικά για μένα δεν θα, μου, δεν θα φύγουν αυτές οι αναμνείς από το κεφάλι μου με τίποτα. Και το αναγνωρίζω στο όχι 100% στο 101% αυτό που κάνανε, με τι πραγματικά κουράγιο και με τι ψυχή σαν άνθρωποι σταθήκανε απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα, απλά ζητώντα το αυτονόητο, αξιοπρέπεια.